Здравейте! В това видео ще направим един кратък обзор на промените в нормативната база през 2021 година. Както ще споменем някои промени от 2020, но за изисквания, които влязаха в сила през тази година. Първо ще започнем с два нови нормативни документа, две наредби. Едната от тях е свързана с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави. В интерес на истината, тази наредба е приложима в доста малко предприятия. По данни на НОИ, всъщност има 89 такива фирми, които са със съответния код на економическа дейност 24-5 леене на метали. По-широко приложима е другата нова наредба, наредбата, която е свързана с техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане – и експлуатация на скелета. Както виждате, тя беше обнародвана през месец декември 2020 година, но влезе в сила през июни 2021 година, даден бе доста дълъг, градисен период на фирмите да се подготвят за прилагането на тази наредба. Два акцента ще направя. Те са свързани с приемането на монтирано скеле и проверките по време на експлуатация. Приемането на монтирано скеле става с протокол, за който има примерен образец в наредбата. Освен това, окончателната проверка за съответствие с проектната документация се документира с отново образец в приложение на наредбата, контролен технически лист за проверка на скеле, който е неразделна част от протокола за приемане и предаване на скелето. По време на експлуатация възникват задължения за периодични проверки. Всъщност, задължения за такива проверки има и по време на монтажа, и то всеки ден преди започване на работа. По време на експлуатация, обаче, периодът е доста по-голям. Както виждате и в текста на слайда, състоянието на скелетата по време на експлуатация се установява и документира от техническия ръководител на строежа, или определено квалифицирано лице. Като проверките трябва да бъдат извършвани на период не по-голям от 3 месеца. Всяка една от тези проверки трябва да бъде документирана. Наредбата казва, че трябва да се подготви доклад за състоянието на скелето, но всъщност за този доклад, например, би могъл да се използва контролно-техническия лист, с който ние сме приели скелето. Така че да продължаваме, да проверяваме на всеки три месеца, ако работата е за по период от време, дали все още скелет отговаря на проектната документация. Нека да видим и какви изменения и допълнения бяха направени на нормативни документи, свързани с здравословни и безопасни условия на труд. Ще започнем с два нормативни документа, свързани с хората с увреждания, закона за хората с и правилника към него. Промените в закона всъщност не носят някаква новост, някакво ново изискване задължение към работодателите. Просто бяха прецизирани текстовете, свързани с освобождаване от задължението, например, за специфични условия на труд. Уточнението, че ако предприятието е създадено, да кажем сега, 2021 година, задължението възниква от следващата година, в случая, 2022 година. Както и Едно кратко описание на специфичните фактори за освобождаване, които всъщност повтарят вътрешната заповед на инспекция по труда. Ново задължение на работодателите обаче въвежда правилника за прилагане на закона за хората с увреждания. Защото Защо бе вкарано като изискване задължение за изготвяне на списък на работните места за хора с увреждания, за хора с трайни увреждания подобно на списъка, който се изготвя за работните места, подходящи за трудоустрояване. В случая този списък трябва да бъде изготвен до края на януари, всяка година, абсолютно по същия начин както списъка за трудоустрояване. Но това стана с добаването на нова линея 2 към член 25 от правилника за прилагане на Закон за забора за обреждане. Освен това бе направено ясно уточнение какъв е срока за изпределение заплащане на компенсационна вноска, ако имате работни места за хора с увреждания, които не са заети. Изискването съвпада с препоръката до момента, която бе давана от контролните органи, а именно, че компенсационната вноска се заплаща не по-късно от последното число на месеца, за което се отнася. Когато този ден е неработен, то вноската ще се внесе най-късно в първия работен ден. Споменаваме една наредба, която не е типична а, в, типично в сферата на здраве, и безопасност и работа, но тя е свързана с извънредната епидемична обстановка, бе направена промяна в наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, като в допълнението, което е в, а, с нов параграф 8, от преходните и заключителни разпоредби на наредбата, изрично бе допълнено, че разходите за медицински изследване на командированите лица, които се изиска да бъдат направени а, по, за изследване по метода на полимеразната вирижна реакция, те е наречен ПСР-тест, когато се изисква такъв за влизане в съответната страна, в която трябва да отиде командированото лице, то разходите за този ПСР-тест, за сметка на работодателя. Тъй като това е свързано с задължението на работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труд на лицето да независимо къде да извършва до своята работа. Послед това, отново във връзка с изваредата епидемична обстановка, ще споделя и едно становище на Инспекция по труда, всъщност Инспекция по труда публикува становището след запитване до Министерство на труда и социалната политика свързано с подаването на декларации. А, но акцентът не е в декларацията, а по-скоро в професионалните рискове. А, становището на Министерство на труда и социалната политика казва, че за повечето работни места рискът от заразяване с SARS-CoV-2, т.е. вирус, който ни разболява с COVID-19, не може да се приеме за професионален риск, тъй като този риск е свързан с общата епидемична обстановка, а не източници в работната среда. Аз, рискът в работната среда е се измерим с рискът за цялото население, независимо къде се намира. Но ако имаме професионален риск, какъвто би могло да има в а, лечебни заведения, там където директно имаме срещане с този вирус, и вече можем да считаме, че той е характерен за тази работна среда, то тогава означава, че ние ще актуализираме от цялостната оценка на риска. Ние също направихме на оценка на риска всеки един, всеки един работодател във връзка с извънредното положение, първо, след това с извънредната епидемична обстановка, но тази оценка ни опрезава един нов професионален риск. Това трябва да се има предвид. Не е необходимо всяка една карта, както обикновено се подготвя оценката, в нея ние да допълваме това като професионален риск. Интересни промени има и в наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на подвигателните съоръжения. Влизаме в частта на промените, свързани с съоръжения с повешена опасност. Промените са свързани с прецизиране на текстове от една страна. Освен това, бяха направени препратки към актуални нормативни актове, както и а, беше прецизирано определението за товарозахващащи приспособления, така че то да съвпадне с определението в стандарта за сменяеми товарозахващащи приспособления. И тук искам да кажа, че сапаните всъщност не са сменяеми товарозахващащи приспособления. В стария вариант на редбата те бяха приравнени. Имаше определение и съответно беше казано, че и за сапаните се прилагат изискванията, свързани с меняеми товара за и приспособления. Сега сапаните бяха изведени страни и по този начин на практика отпадна и задължението за регистрация на са пред орган за технически надзор. Когато имаме товаро товарозаплащащи приспособления, куки, цекуки, греди, това са сменяеми товарозаплащащи приспособления, за които се изисква да бъдат регистрирани пред орган за технически надзор и съответно те да применяват технически прегледи. По отношение на са паните отпадна това задължение, но за да не остане така в нищото, Бето бавен текст, че работодателят се пак работодателят има задължение да осигури безопасната експлоатация. Няма задължение всеки месец да извърша проверка и да документира, както за сменяемите товара захващащи предпослобления, но има задължение да извърши организацията, така че да а, осигурява, че се използва безопасни сапани. Как ще го направи работодателя това? Нали? Той решава. Добрата, практика е просто да се продължи по същия начин, който е до момента. Но, пак казвам, няма нормативно задължение да се води дневник на сапаните. Бяха удължени и сроковете за някои технически прегледи. Например, удължи се срока за периодични, периодични технически прегледи на подвигателните съоръжения, които са експлуатирани над 20 години, от датата на производство. Вече нямаме такова разграничение за тях да са на 6 месеца, а от 10 до 20 години да са на една година. И за повдигателни съоръжения, които са експлуатирани повече от 20 години, отново срокът за периодичен технически преглед е една година. Освен това, се увеличи и срока, периода за статично и динамично изпитване на повдигателни съоръжения, който беше. 4 години, стана 8 години. Разбира се, не за всички повдигателни съоръжения. В наредбата са посочени а, видовете повдигателни съоръжения, например, сменяните товара, захващащи съвържения са в а, този обхват. Отменено бе и още едно изискване, което е свързано с технически преглед след ремонт. Имаме задължения за технически преглед при извършване на ремонт на повдигателни съоръжения, но при специфични ремонти. Докато за повдигателни съоръжения, които са изполатирани повече от 20 години, нямаше този обхват само при тези специфични ремонти. В стария вариант на бе казано, че... В том има ремонт на такова повдигателно съоръжение, което е експлуатирано повече от 20 години, независимо от вида на ремонта, то трябва да премине нов технически преглед. Сега нямаме от това отделяне. Тези съоръжения влизат в рамката на останалите. При специфични ремонти, описани в наредбата, тогава само се изисква нов технически преглед. Ето ви и някои примери, които ние сме дали, за а, захващащи, сменяеми товаро-захващащи приспособления да направим разликата сапаните текстилни, стопа, стоманени, верижни, За тях има отделен стандарт. За тях вече не се изисква а, регистрация пред орган за технически надзор. Докато сменяемите товаро-захващащи приспособления са описани в а, стандарта 13155, може да видите, пример за такива, за тях се изисква регистрация пред орган за технически надзор. Има задължение да се извършват визуални проверки най-малко един път месечно и съответно те да се документират в дневник. Ето и пожарната еварийна безопасност с едни изменения и допълнения на наредба 81, 21, 21 за 647 7 за пожарната безопасност. изменения, която, които бяха публикувани на, в 37-ми брой на държавен вредник от 7 май 2021 година, ще се спрем на две от измененията. Един са свързани с шкафчетата в а, училища и детски градини, но ние ще се спрем на две други допълнения. Първо, допълнение за права на заключването на врати с брави антипаник. Имаме допълнителна линея 8 към член 34, в която изрично е казано, че изключение от изискванията за заключване блокиране в на положение на вратите по пътещата за евакуация не се прилага за врати на които му монтирани брави антипаник. Тоест, за тези врати не се разрешава заключване, тъй като предишните линии е казано в кои ситуации се позволява нали, да бъдат заключени врати, които са по пътещата за евакуация. Но ако имаме такъв тип прави, то няма как не можем да ги заключим. Няма как да попаднат в някои от изключенията. Освен това, бяха направени допълнения по отношение на проверки на някои технически инсталации. Какви бяха тези проверки, тези изменения, допълнения, в член 38, алинея 2 и 3, които са свързани с проверките и подръжките преди есенно зимния сезон, към комините и гимолоподните тръби се добавиха като описание, като такива инсталации, шахтите и въздоховодите за скари, фритюрници и други подобни. За тях изрично е казано, че се изисква преди есено-зимния сезон, почистване от сажди и отлагания в началото на отопителния период. По същия начин, по отношение на осигуряването на негорими масни филтри, мъзни на ловители, бяха добавени и димоотводните тръби, шахтите и въздухопроводите. Така че и за тях също се изисква осигуряване на такива филтри. Беше направено едно прецизиране на текста, а свързан с правоспособността при огневи работи, като бе направена препратка към съответната наредба и засняване, че а, тази правоспособност се изисква нали, при заваръчни дейности. Тъй като в а, старата версия а, беше казано, че трябва да има правоспособност при огневи работи, но нека да напомня, че рязането с аглушлаев, т.е. инструмент, например, инструмент, който при работата за с него, могат да се отделят искри на по-голямо разстояние. Знаете, че са по-големи защитните разстояния в този случай. Също са огниви работи, но там нямаме правоспособност само за заваряване, така че това беше прецизирано като текст в наредбата. Нека да видим и химичните агенти. Какво се промени за тях през тази година?